Hei, jeg heter Magnus Nord og jobber på Høyskolen i Østfold og Universitetet i Bergen. Så vidt jeg vet så er jeg den som har jobbet lengst sammenhengende med Canvas i Norge. Tilsammen har jeg utviklet ti student studiepoenggivende nettkurs i Canvas. Og nå skal jeg gi deg en sånn crash course på hva er de viktigste funksjonene som jeg bruker i Canvas i denne filmen som sannsynligvis kommer til bli alt for lang. Men her kommer det. Det første jeg gjør når jeg kommer in i et nytt kurs, er at jeg bygger opp innholdet mitt basert på moduler. Det er kanske litt fremmed for de fleste, men gör det, det kommer til bli väldigt bra. jag ska vise nå litt om hvordan du gör dette praktisk. Jeg går in på en side sånn som du ser her nå. Hvis du ikke har den hos dig, så kan du gå bort, og så kan du velge knapper här borte på menyen til venstre som heter moduler trycker jag på moduler og så kommer jag fram till denna sida. Men här er vi i Preussenland med blanka ark och färgstiftter till för här är det ingenting. Och jag ska nå lage min första modul. Eh den trycker jag på plus här eh uppe till höger så må jag skrive in modulnamnet. Och jag skriver ofte modul 1 Velkommen, välkommen kallar jag den. Och så trycker jag på lägg till modul. Och så eh, går jag in etter jag har lagt denna modulen så kan jag välja om jag skal lägga fler moduler. Eh og da kan jag vise det med en gång. Jag går in och trycker på plus på modul en gång till och så kallar jag den för eh modul 2 eh oppstart. Så trycker jag på uppret modul nå er det sånn at nå har jeg laget to moduler, og nå er det på tide å lage innhold i hver modul. Og da er det sånn at det er på denne plussen på den modulen som du ønsker å lage nytt på, som du klikker på for å lage nytt innhold. La oss se. trycker på plussen, og da kommer vi fram til en veiviser som viser oss vad er det vi kan lage av i denne modulen. Og trycker jeg på pil nedover her, så ser jeg at jeg kan lage en test, altså en, en quiz en fil, jeg kan laste opp en hvem som helst fil, for eksempel PowerPoint eller Word-dokument. Jeg kan lage en side, det er det jeg oftest gjør, og det er det jeg skal gjøre nå. Jeg kan lage en diskusjonstråd, jeg kan lage overskrifter, jeg kan linke til eksterne nettsider, og jeg kan legge til eksterne verktøy. Jeg må si at den nederste jeg aldri brukt, men den her side, det er den jeg desidert bruker mest. Så nå trykker jeg på side, eh så trycker jag på her, upprätt side, och så skriver jag välkommen till dette kurset. Och så kan jag välja om det ska være inryckt. Det vill säga si om jag vill ha ett sånt hierarki i överskrifterna mina. På nåvarande tidpunkten väljer jag ju ikke göra det for det kan jag också göra senare. Och så trycker jag på lägg till punkt. Och då får jag denne sidan. Eh jag tar och lägger in en till för säkerhets skull det. Jeg trykker på pluss 1 og velger side, opprett side, og da kaller jeg, video, kaller jeg den her eh, for oppstartsvideo, kaller jag den siden der, og trykker på legg til punkt. Nå har jeg to sider, og de kan flyttes på hverandre ganske enkelt. Da tar jeg tak i disse åtte prikkene, og så drar jag opp här och så flytter jeg rekkefølge på ting där jag drar släppflyttning. Jag har också möjligheten att trycka här borte eh och flytte og vise faktiskt var jag ska flytte den hvis ska vara över längre avstander. Nå ska jag gå in och så ska jag trycka på den först besidan jag upprättat. Da kommer jag in till en helt tom side med en overskrift. För att skriva innehåll på den sidan då trycker jag på rediger. Och da kommer jag in i något som heter rik texteditor. Eh och här «Skriver jeg inn tekst», og denne teksten den kan formateres akkurat som du sikkert kjenner til fra Word, så kan jeg formatere den på forskjellige måter, for exempel «merker text og så er det det som heter «avsnitt», som er vanlig text, men så kan jeg også velge «overskrifter», hvis jeg måtte ønske det. Eller jeg kan forhåndsformatere overskrifter, og så videre. Avsnitt er også der du beskriver vanligvis, og på en måte så trenger jeg egentlig ikke noe overskrift heller, for det har jeg også oppe på toppen her. Og så har man et standardverktøy som dere sikkert kjenner til i forhold til vanlige tekstbehandlere, med å velge farger på tekst, her kan man velge bakgrund på text og så videre, i vad som ligger bak selve teksten. Så her bortover så kommer vi på å sette in lenker, sette in bilder, sette in videor, Sette inn dokumenter, altså sette inn et Word-dokument til siden for eksempel. Og på Høgskolen i Østsvold så har vi en tjeneste som heter Studio for å spille in eller hente inn videoer. Her kan man integrere mot Office 365 og så videre. här har vi punktlister og så videre. Dette er en basic tekstbehandler som egentlig gjør at man kan sette in bilder, eh, tekstunnskyld. Og så kan man selvfølgelig også sette in bilder da. Så hvis jeg går her på bildet, trykker jag på bildet, og så går jeg inn här. Och så väljer jag ett bilde från datamaskinen min, för exempel Kahut här. Och så öppnar jag den. Och så eh, må jag skrive en beskrivende text, visst det är ett bärande element. Detta handlar om universell utforming. Eh i detta ögonblicket så säger jag att det är dekorat ett bild och får den inte nog text med det burta egentligen gjort, men i och med att den videon inte ska bli så lång så tar jag inte så lång därnevis. Det blir jo et veldig stort bilde, da så kan jeg som jeg vil klikke på bildet og ta tak i det hjørnet her som du ser oppe til høyre, og så drar jeg den bare mindre i forhold til å få den størrelsen jeg måtte ønske. Og når jeg er ferdig så får jeg i tillegg her et varsel om universell utformingsfeil, for den reagerte nå på fargebruken min med at den ikke er bra for de som er fargeblinde for eksempel. Jeg velger i denne omgang også å ignorere det. Dette ser at den teksten her blir ikke veldig lesbar, gul mot hvit bakgrunn, og det er kjempebra at vi har dette verktøyet til å oss når vi bryter universell utforming. Nå er jeg klar for å lagre. Lagre og publisere, da vil det si at gjør jeg gjør siden tilgjengelig for studentene mine, men det skal jeg gjøre helt på slutten av videoen. Så nå trycker jag på lagre, og så fungerer det jo, kan være sant, at nå er det jo to sider i denne modulen, så da kommer det automatisk en neste knapp. Trykker jeg på neste nå, så kommer jeg til neste side som er oppstartsvideo. Og oppstartsvideo her på denne siden skal vise deg hvordan jeg setter inn en video. Jeg trykker på rediger. Jeg har nå gått ut på YouTube. Her er det sånn at jeg kan ta med meg den YouTube-videoen tilbake inn i Canvas. Video blir fremdeles liggende ute på YouTube, så nå er jeg inne på en oppstartsvideo jeg har laget til et av kursene jeg underviser, så trycker jeg på «Del». Og i stedet for å bare kopiere internettadressen, så trycker jeg her på «Bygg in. Trycker på den, og så trycker jag på «Kopier», og så lukker jeg dette vinduet igjen, og så går jeg tilbake til Canvas, og här er jeg i rik teksteditor. «Skriv text som vi visste i sted, ikke sant? Og så går jeg in og så kan jeg gå ned i høyre hjørne. Ser dere dette ikonet her? Dette er ikonet for HTML, eller HTML-tagger. Da går vi in i programmeringsbrugt og HTML, som er det som lager websider. Trykker jag på den, så er vi inne i programmeringskoden. Og da der ser det det står skriv tekst. Hvis jeg nå går in här og klikker in og ta Ctrl-V, for det jeg i virkeligheten har gjort dere, det er at jeg har klikk, ut en så såkalt iframe-tag fra YouTube som refererer til hvor videoen ligger i YouTube. Og den har en oppløsning på 560 punkter bortover og 315 punkter nedover, og det er det jeg pleier å bruke i mine kurs. Så kan jeg nå trykke tilbake igjen på dette ikonet for å gå tilbake til vanlig rik teksteditor. Og da du se at nå har jeg også denne videon inne. Så hvis jeg går ned og lagrer nå så vil du se en side hos meg som nå også har en embeddet video. Og detta er måten jeg legger inn videoer i alle mine kurs. Disse videoene kan komme fra alle mulige typer videotjenester, forutsatt at den har en embedd-funksjon. Det synes jeg er veldig mye lurere enn å laste opp videoene inn i kurset, for de blir fort veldig store, og så har du ofte en begrenset lagringskapasitet i kursene dine, i Canvas. Jag trycker mig nå tillbaka till moduler, trycker på denna och så kommer jag tillbaka till modulen igen och i modul 1 här ska jag lägga till en uppgave. Då trycker jag på plussn igen. Den gången är det en uppgave. Jag trycker på upprätt oppgave, eh och detta här är en uppgave i förhåll till universell utformning. Och så trycker jag på lägg till punkt. Da har jeg laget selve oppgaven, men man vet jo enda ikke hva dette här for noe. Så nå må jeg trykke meg på selve oppgaven. Jeg kan forholdsvis også vise dere hvordan man øker innrykket her. Jeg trykker her og viser ofte at et hakk in når jeg kommer til oppgaver, trykker på universell utforming, og så trykker jeg på rediger. Og her er jeg på en rikt teksteditor igjen. Nu har jag juksa litt, og så har jeg skrevet for det i som jeg skal ha til denne oppgaven i et Word-dokument. Går tilbake inn i Canvas, og så tar jeg Ctrl-V i forhold til å levere her, oppgaveteksten. Så går jeg nedover, og her kan jeg sette opp mange poeng. Jeg vil at oppgaven ska være verdt. Det er ikke alltid det er nødvendig. Personlig er jeg veldig glad i denne karakteren som heter godkjent, ikke godkjent så kan jeg velge om dette skal være med i karakterboka, slutterapporten. Denne oppgaven sier jeg ja, at den må være bestått for at man skal kunne få lov til å stå dette kurset mitt. Så jeg går her nå in på Typer innleveringer, trykker på pil nedover, og så sier jeg at dette er en online innlevering, for det er det alltid hos meg. Og så bestemmer jeg vad studenten skal kunne få lov til å levere. Jeg sier, ja, du skal få lov til å en medieavspilling alltså spilla in en video där och då det är inte alla som har den funktionen. Du ska få låta leverera en link till en webbsida och du ska få låta till att leverera in en fil. Här har jag möjligheter att trycka på begräns filtyper och visst det var för exempel ett Word dokument så ska jag kunna skriva doc eller eh docx för exempel og styrt in att det bara är Word dokumenter eller eventuellt bara PDF:er som kan levereras. Men det gör inte jag på den opgaven nå så en tar jag veck. Så bår jag nervidre och så ser jag at studenten har et bygrens et antal forsök. Eh, o så g så kunde jag till dette som en gruppopgave. det ska ikke gör de. Eh, så har vi ogs så mullighetentil görett om oppgaven til en peer review, også altså at studenten gi karakterertil var andndra. Det ska heller ikke görre i denne sammenhängen. Men jag ska gå en og så ska si till, studentene mine, når den oppgaven skal leveres. Og så går jeg inn og så sier at den skal leveres for eksempel på nyttårsaften, og den skal leveres rett før det smeller, nemlig 23.59, som er ofte det jeg skriver in i mine kurs. Det jeg vil anbefale er å ha disse her nede ikke sjekket in. Her kan vi sette på at den for exempel åpner opp 1. november, at den blir synlig for studentene på det tidspunktet, han, så kan være, Denne er jo innleveringsfristen, men her kan det være en frist som vi putter inn som etter det så går det ikke an å levere oppgaven igjen. Min erfaring med store kurs er at det skaper mer problemer for meg enn det er nyttig. For det kommer en student etterpå og leverer det for sent med en god grunn, og da må jeg åpne opp for den enkle studenten. Det som skjer i dette oppsettet, som du, der skulle jeg ikke ha noe om, det du ser i det oppsettet som står på skjermen nå, i forhold til å ikke fylle ut de to nederste, det er at når studenten leverer for sent, så får jag vite det. Det står oppe i høyre hjørne i SpeedGrader, der jeg går gjennom oppgavene, der står det levert for sent. Så jeg får vite det uansett om studenten har levert for sent, men jag får ikke den administrasjonen med å hjelpe studenter å levere på nytt igjen i en mappe som i utgangspunktet er stengt. Så när jag er ferdig, så trycker jag på lagra. Vit alltid at du som lærer, når du er inne i Canvas, kan trykke på den knappen som heter studentvisning, som du så regel finner oppe til høyre. Trykker jeg på studentvisning, så vises alt innhold, som slik studenten får se det. Men fordi jeg ikke har publisert kurset med ennå, så er den selvfølgelig da ikke tilgjengelig for studenten, det hadde jeg glemt bort. Så da forlater jeg studentervisning igjen, men vidt at alle sider kan du gå inn og se hvordan det ser ut for studenten. Det siste jeg skal gjøre er å publisere kursen min den blir synlig for studenten, og da vil studenten også sett denne oppgaven. Som du ser borte til venstre, så er det masse knapper for øyeblikket. Disse øynene med strek over, det betyr at den ikke er synlig for studenten. Og jeg synes det er et prinsipp at du skal være så få knapper som mulig borte til venstre, men du skal være de knappene studentene trenger. Da skal vi gå over til å titte litt på innstillinger. Jeg blar meg helt nederst, trykker på innstillinger i Canvas. Og det første jeg skal vise inn i Canvas, det går under det skillearket som heter Navigasjon. Og her inne kan du velge vad som skal være synlig for studentene. Og nå skal jeg fjerne mange knapper. Jeg tar og drar litteratur ned här jeg tar Zoom, jeg tar Office 365, Emnebanker, Studio. Alle disse som ligger her, som jeg ikke bruker i mine kurs, de drar jeg nedover, for de har på en måte ikke noe å være med. Derimot modul, den er veldig viktig hos mig, så den drar jeg opp på toppen, for her styr jeg nemlig hvilken rekkefølge oppgavene kommer i. Rubrikker, tester vi har med, læringsmålet bruker jeg ikke, emneoversikt vi har. Filer har jeg ikke med som regel. Hvis du har deler ut filer til studentene, må du ha det. Sider, av og til har jeg det, av og til har jeg det ikke. Karakterer, diskussioner, oppgaver. detta er setningene jeg pleier å ha. Og så må jeg huske på å gå med og trykke på lagre. For nå har jeg oppdatert disse knappene i den rekkefølgen jeg vil ha, slik studentene vil se det. Og ikke bli forvirret av at disse øynene viser at det ikke syns. For eksempel moduler og sånt noe vil komme tilgjengelig i det øyeblikket jeg publiserer kurs og det blir synlig for studentene. En annen ting jeg bruker mye, det er kunngjøringer. Det er også beskjed til studentene. Nå skal jeg kjapt over til et ekte kurs der jeg har studenter dette semesteret. Her ser dere på toppen, så ligger det «Siste kunngjøringer», og det er beskjed fra mig til studentene, ofte med en video og så videre som jeg legger ut. Nå skal jeg vise deg hvordan du aktiverer dette. Vi går in på «Innstillinger» igjen og sørger for å være der inne. Så går vi på «Emnedetaljer», og så går jeg helt nederst, og så går jeg på «Flere valg». Og så trykker jag på «Vis kunngjøringer» på startsiden. Og så bruker jeg gjerne to eller tre kunngjøringer som ligger tillgänglig for studentene. och så trycker jag på oppdater emneoversikt. Og da vill det bli sånn att automatisk når det kommer kunngjøringer, så blir det liggende oppe på toppen av startsiden. Apropos startsiden. Jeg pleier alltid å ha en emneoversikt som startside på mine kurs. Og dette velger du helt selv. Hvis du går bort till Canvas till højre og vällger väl velg ämmeside så bruker jag alltid ämnoversikt och trycker på lagre. Da får jag en tom side så hvis jag trycker på rediger så får jag en rik tekeditor. Men som du ser här så villell jag alltid få en oversikt over opgavenne i kursmitt in på denne sin. Nå kunde jag gått in och tryka på rediger ochskrivet inén men nu ska gå en nå vise daår den här for exempel kan kopiere en hel side, og da går jag in i dette kurset som jeg akkurat brukte som et eksempel og gå hjem på den. Og da kommer jag til startsiden i kurset mitt, med kunngjøringer, og bare visa helt nederst, her ser du en oversikt over hvorfor jeg synes det er bra med evnesammeldraget. Her får studenten en oversikt over alt de skal levere og når. Dette kan de selvfølgelig finne i kalenderen også, men jeg mener at dette gir måte bäst oversikt. Nå ska jeg vise hvordan jeg tar med meg hele denne siden, og når jeg ska kopiere en side, så gjør jeg ofte det i forhold til HTML. Høres kanskje litt skummelt ut, men det er ikke det jeg ska vise. Jeg går på rediger, og så går jeg inn på HTML, og så tar jeg Ctrl A, merker alt, Ctrl C, kopier. Da har jeg kopiert hele HTML-koden for denne siden. Jeg går tilbake til forsida mi i Canvas, og for eksempel skal starte opp neste kurs, trykker på rediger, og i stedet for å skrive rikt teksteditor nå, går jeg inn i HTML, og så tar jeg Ctrl-V, og så går jeg tilbake til rikt teksteditor, og så har jeg limet inn hele dette kurset som HTML. Så titt på hva som skjer når jeg trykker på oppdater jemneoversikt, da har jeg fått hele denne forsiden. La oss nå tenke at ja, dette er kurset for 2022, ja da må jeg inn og redigere her. Og så, dette var jo fra 2021, så her kommer 2022 der, og 2022 der, og så videre. Og så må jeg gjøre de forandringene som eventuelt trengs, og så trykker jag på Oppdater emneoversikt. Jeg kunne selvfølgelig gått inn her og måtte, kopiert alt teksten og videoen og så videre som ligger her, men min erfaring er at det fungerer veldig dårlig. Derimot kopierer du i HTML, så går det väldigt bra. Det du må bare passe på, er at hvis det er internlenker, på den siden så vil ikke de fungere når det blir kopiert, men jeg bruker veldig ofte eksterne lenker, og alt som lå på denne siden her, det pekte mot eksterne lenker, altså ikke interne lenker i dette Canvas-kurset. Derfor går det uten problem, bra for meg, å kopiere en forskjede fra et kurs til det neste over her på forskjeden i Canvas. La oss gå inn og titte på litt mer i forhold til innstillinger. Jeg går på innstillinger, og nå skal vi på en måte jobbe oss nedover. Som du kanske ser hvis du går på, hvis jeg går på dashboardet mitt, trykker på dashboard og ser på ekte kurs, så bruker jeg ofte bilder på kursene mine på toppen. Og det får du til hvis du går in på emnedetaljer og velger bildet, og så laster du opp et bilde, og det vil bli stående som en måte å forskydde bildet ditt. Her er det litt forskjellig fra institution til institusjon, hva du får tilgang til å redigere og ikke. Når jeg skal bevege meg nedover her, så er det litt navn, og så sitter jeg på tidszoner, og så ska den gå ett semester, og så kan jeg velge når semesteret starter og når semesteret slutter. Jeg pleier ikke å gjøre det, for da plutselig kan du forsvinne, og det gir for eksempel utfordring for ny utsatt eksamen, Eh, visst skal titte på andre ting her, så er det ju här det är intressant med vilket språk kursen er. Till exempel då gör du hvilke, hvis du undervisar i engelska så vill du kanske ha engelska menyer for exempel. Så her välger du språket. så går vi ned i förhåll till licensiering. Här kan du välja, jag plejer att Creative Commons som licens i förhåll till att studenter och andra kan använda innehåll. Det bestämmer du helt selv. Synlighet, det går på at det bare er synlig for de studentene som tar dette emnet hos mig. Men vit at jeg har en mulighet her til å velge institusjonen, da får alle institusjoner se dette kurset, eller offentlig. Og da er vi plutselig åpne som helt åpne websider for hele verden, og alle som har linken eller søker sig fram, kan se innholdet ditt. Här kan du skrive in en beskrivelse av kurset, og når du gjør forandringer, husk ingenting blir permanent før du trykker på oppdatert emnedetaljer. Jeg er glad i å bruke diskussionsforum i mine kurs. Jeg går da for eksempel inn på diskussionsforum og så vil jeg ofte at studentene skal stille spørsmål til hver enkelt modul i en spesifikk tråd, slik at det fungerer som frequently asked questions når jeg har mange studenter. Så om vi ska upprätta en diskussionsstråd trycker jag på plus på diskussion och så kallar jag den för exempel modul 1 och så kan jag skrive in någon text här det välger jag ikke göra nå, och så går jag på lagre. Eh på dette tidpunkt nå, nå har jag upprättat en diskussion och så kan jag gå in på diskussioner igen och så kan jag upprätta kan jag dra den in på toppen här i fästa diskussioner alltså de som ska ligga överst. Og så kan jeg gå inn og lage enda en diskussion for modul 2. 2, og så går jag ned og trycker på lagre. Og når jag går tilbake in i diskusjoner igjen här så får jeg muligheten til å også dra den opp i prioritert under modul 1. Når studenten går in i diskusjonstråden, så skriver den inn spørsmål här og så legger de seg etter hverandre. Noe som jeg ikke er fornøyd med, med Canvas, det er at den alltid har det äldste upp, inlägga överst eh och det nyaste nederst och det klarar vi inte att göra på dessvärre. Nå jag också bruker mycket er tester eller multiple choice-frågor, quizser. Den ligger här och här kan man upprätta tester. Men sidan jag har lagt en egen video på detta här så hoppar jag över det i denne videon för nå börjar den nog bli lång. Så nå är jag egentligen klar för att publicera dette kurset. Så då går jag på hem. Og nå er det utrolig viktig at du ikke publiserer dette kurset for tidlig. Den blemmer jeg, jeg gått på flere ganger. For når studenter begynner å levere oppgaver, så er det ikke lenger mulig å forandre uten at oppgavebesvarelsen til studentene forsvinner. Så var helt sikkert på at alt er på plass før du velger å publisere kurset. Og da trykker jeg på Publiser. Og da er plutselig kurset synlig for studentene hvis det er noen studenter innrollert i dette kurset. Og på modulnivå så gjør vi det samme, vi går på moduler. Nå er modul 1, den er ikke publisert, så for at studenten skal kunne se den er jeg nødt til å trykke her på publiser. Og så kan jeg velge på enkeltsidenivå om de enkelte sidene skal være publisert. Og jeg må gå gjennom her på moduler og publisere det innholdet som jeg vil skal være synlig for studentene. Det gikk fort, men jeg tror egentlig dette her er de funksjonene som jeg personlig bruker mest i Canvas når jeg bygger nettkurs.